Морохідна шлюпка ЯЛ-6. Судно має вітрильне озброєння, також може рухатись на веслах або на моторі. Шлюпку спускають на воду. Команда перевіряє такелаж весла. Відчалюють від пірсу. Четверо бійців спочатку веслують, координує їх синхронність інструктор. Хоп! Раз. Хоп! Раз. Хоп! Ра. Разом. Хоп! Відійшовши від берега, шлюбку виставляють під потрібний кут. Встановлюють щоглу, потім вітрила. «Вони вчаться і вислуванням і ходять під вітрилами. Це загальна морська практика, морська культура. Вона необхідна кожному моряку. Шлюпка використовується для перевезення вантажів, транспортування, для протимінних дій. Вона многоцілєва». Декілька виходів тренувальних, останній – заліковий. Юрій Барба приїхав до Миколаєва з міста Южний. На зборах – вдруге. На зборах резерву військово-морських сил – вперше. Розповідає про набуті навички. «Для себе засвоїв вітрила, пересування під вітрилами. І, звісно, весла. Весла у команді. Сам я ходив. А от у команді вперше на воді був. Знання цінні, бо їх можна застосовувати і в повсякденному житті. У цивільному, так би мовити. Точно не будуть зайвими. Навіть ось такий вузол кріплення». На іншій локації під назвою «Полігон боротьби за живучість» групи бійців відпрацьовують змодульовані екстрені ситуації, які можуть виникати на кораблях. «На цьому полігоні моделюється пожежа на кораблі різноманітні пробоїни, а саме затоплення відсіків, пробоїн трубопроводів або бортові пробоїни різного розміру. А саме зараз проводяться заняття по боротьбі з водою. Заробляються пробоїни бортові, особистий склад, пройшов тренування і виконує зараз на час. Перед тим, як сюди потрапити, резервісти прослухали теоретичний курс тих вправ, які зараз виконують на тренажерах. Вік учасників зборів – від 20 до 45 років. Військові звання – від матроса до головного старшини. 40-річний Костянтин Ткаченко приїхав на збори з Одеси. Це перше знайомство чоловіка з військовою справою. В цивільному житті Костянтин служить в лавах державної служби з надзвичайних ситуацій. «Сьогодні ми навчалися рятувати корабель від затоплення. Пробоїна, наприклад, від влучання снаряду, порив труби, накладали шви, хомути, усували течію. Це нове для мене. Все підкреслив. Ніколи не служив, мені було цікаво. Все сподобалось, колектив гарний. За емоціями, нібито мені знов 18 років. «Військовослужбовці, зараховані в резерв корабельного складу, і обучаються у нас вперше по морським спеціальностям. Цей корабель, корабельний напрямок штурмани, електромеханіки, электродвигуны, рулевые, марсовые и такие и другие, все, все специальности только для комплектования корабельного склада. Більшість резервістів з Миколаївщини та Одещини. З усієї кількості 20 людей на початку зборів склали присягу на території навчального центру. По закінченню зборів, які розпочались 1 вересня і триватимуть до кінця місяця, бійці, які найкраще себе проявлять, отримують чергові воїнські звання, додав Олександр Турта. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.